И съемка бомбо с Це во время війни, коли готується наступлення з білорусі можливо. Що... Ось бачиш мусор, все таке тут. Це для людей для нас. Тут десь десь рушіщі, це послач. Я хочу зробити і бомбосховище таке, яке воно повинно. Це тут вихід наверх можна вийти, ми туди не будемо вийти, приміщення велике, я думаю, що його треба закрити по стандарту, я з Воніним в Полтаві домовлювся, як воно должно бути, так і зробимо. Зарядки, телефон, врушить. ще врушить, сидіть, на майдані, на Я думаю, тут не треба багато грошей, гроші винайдем самі, якщо у владі якщо у Сидоринка немає грошей, тоді І все це буде підказацтво міжнародним. Приблизно все, отлючено. Тепер дивися я ще те, що вусно договорилися.